أيها الراحلون إلى منى للشاعرة دكتورة أمل العرب أيها الراحلون إلى منى مدوا أيديكم إليّ أيها الراحلون إلى منا مدوا من أيديكم إلي واحملوني معكم على بساط الشوك إلى أرض الحرم. أيها الراحلون إلى منا مدوا من أيديكم إلي واحملوني معكم على بساط الشوك إلى أرض الحرم. كم أتوق شوقا لرؤية قبر الحبيب المصطفى فقد أخرجني اثنين على مراتب الاشتياق. لم أتطوق شوقي لرؤية قبر الحبيب المصطفى، فقد أغرقني الحنين على مراكب الاشتياق، في موجات اللوعة والشجن، وساحت أكفاني في موجات اللوعة والشجن، أيها الراحلون إلى مكة المكرمة انتظروني فإني قادمة معكم. أيها الراحلون إلى مكة المكرمة انتظروني فأنا قادمة معكم والدمع تسكن عيوني واللهفة تمزق ضلوعي والفرحة تسرع بسفينة روحي. أيها الراحلون إلى مكة المكرمة انتظروني فأنا قادمة معكم والدمع تسكن عيون، واللهفة تمزق دروعي والفرحة تشرع بسفينة روحي والفرحة تشرع بسفينة روحي أيها الراحلون إلى طيبة ايها الراحلون الى طيبه بلغوا مني السلام للحبيب محمد وقولوا له اني مشتاقه ايها الراحلون الى طيبه بلغوا مني السلام للحبيب محمد وقولوا له اني مشتاقه مشتاقه مشتاقه قاصيه لشق بين الروضه والمقام مشتاقة رأسي لسجدة بين الروضة والمقام مشتاقة يدي للمسة للحجر الأسود عند باب السقف مشتاقة رأسي لسجدة بين الروضة والمقام مشتاقة يدي للمسة للحجر الأسود عند باب السقف مشتاقة قدمي للسعي بين الصف والمر أشواط متكررة مشتاق مشتاق جسدي ان يرتوي من بئر زمزم المعطره مشتاق جسدي ان يرتوي من بئر زمزم المعطره مشتاقه ان يرسو قلبي على شاطئ سعده وتهدم الوجع والتبع والتعب جوارحي وألمي مشتاقه ان يرسو قلبي على شاطئ سعده وتهدأ من الوجع والتعب جوارحي وألمي مشتاق لساني لذكر الله أكبر الله أكبر ويردد بها رنين صوتي فيملأ الوادي والصحراء مشتاق لساني لذكر الله أكبر الله أكبر ويردد بها رنين صوتي فيملأ الوادي والصحراء الله أكبر الله أكبر وله كرم الله الحمد الله يكبر ويكثر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد يكبر ويكثر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد يكبر ويكثر مع تحيات دكتورة امل